Приватний будинок одного із районів нашого міста, було два прильоти, один поворот е, приватного будинку. Слава Богу, ніхто не постраждав, всі Ці цілі. Дев'ять людей, тут звернулися до карантин швидкої допомоги, які ушкодження, відмовилися від госпіталізації.